Вітання, шановні українці! Мене звати Василь Пихньо, триває спецефір на радіо НВ. і ми продовжуємо говорити про війну, такою, якою вона є, спілкуючись, в тому числі, з нашими захисниками і з передової, тому що на деяких напрямках зараз легше, а на деяких все так само надзвичайно складно, і саме про один з найбільш складних напрямків Бахмутський будемо говорити далі із Євгенієм Оропаєм, молодшим лейтенантом батальйону «Свобода» Національної гвардії України, який долучається до нашого ефіру. Євгенію, вітаю вас! Вітаю, вітаю студія. Слава Україні. Героям слава. Як ваш настрій, Євгеній? Якось я так чую, що ви трішечки, чи, не, не знаю, не засмучений, але якось без ентузіазму. Чи все гаразд? Більш-менш все добре, але напрямок дійсно в тому настроєнні, всі... Щасливі і радісні, багато, багато побратимів з наших е, інших батальйонів, багато в нашому батальйоні 300, є 200, тому дуже-дуже ну, радіти не доводиться. Складно, холодно, орки наступають, орків багато, радіти сильно не приходиться. Це очевидь тут. Вас можна зрозуміти, я думаю, що ми всі розуміємо, ми всі переживаємо ці всі миттєвості, але, не поговоримо про безпосередню ситуацію на полі бою, тому що, ви кажете, складно – Окупанти таке враження, що смикають то за Бахмут, то вони трішечки переміщаються північніше до Соледара. Там починають свої ось ці люті штурми. Тиждень назад вони дуже активні дії проводили в районі Білогорівки, вже на Луганщині. Це ще північніше Бахмута. Як зараз, безпосередньо на вашому напрямку? Зараз все так же є спроби по Бахмутському напрямку, по а, там, бі біля Курдюмівки, а, а Андріївки. тобто просунутися далі в глуб, все-таки не безпосередньо до Бахмута. Ворог постійно використовує артилерію, міномети, он, в, в, працює авіація ворожа, виїжджають танки. Ну, тобто напрямок дійсно складний. Для тих хлопців, які зараз тут стоять, це дійсно складно. Без ротацій, холодно, воно ще погода, то розстає. Тобто, постійно якась багнюка, грязь, то воно замерзає, і ну, ці перепади, перепади температури від плюсової до мінусової, вони також сказуються на, на здоров'я наших бійців. Тобто, дуже багато хлопців, які хворіють, які там з е, легенями, з бронхами висока температура у деяких, але все-таки, ну, в більшості, багато батальйонів, включаючи наш, все-таки стоїмо на цьому напрямку, тримаємося, нікуди не відступаємо, не плануємо там, що, ну, ми розуміємо, що, що зараз немає людей, які зможуть нас проратувати, тому будемо стояти і тримати цей напрямок. А чому немає людей? Це пов'язано з тим, що ви просто краще знаєте місцевість, чи з чим? Мені складно відповісти на це питання. Я так розумію, просто немає зараз тих, хто б мог би прийти і масово нас змінити. Ну, тобто не вистачає людей, які там можуть цей напрямок втримувати. Ну, я знаю, що багато збройних сил України, багато бригад сюди приїхало, але також вони доповнюють, тому що багато 300-х, багато 200-х і з нашої сторони, і з се сторони Аркастану там їх багато разів більше, але все одно наші захисники, вони, ну, не безсмертні. Тобто дуже багато людей, які отримують там, контузії, поранення, осколочні, осколкові. Тому все-таки хотілося б, там, щоб найближчим часом все-таки трошки проратували або замінили, але все-таки тримаємося, стоїмо. Євгене, ми з вами говорили з тижня півтора-два назад, напевно, в ефірі Радіо НВА, і тоді якраз всі голосили і переживали про те, щоб не було оточення захисників Бахмута. Ми говорили про невеликий успіх росіян на південь. Ви вже про цей, цей напрямок якраз назвали населений пункт Курдюмівка-Андріївка. Це північніше, це поблизу Соледара. Відповідно, вочевидь, зберігаються ось ці бажання росіян якось оточити Бахмут, але... Той гвалт, який був два тижні тому, його, вичевидь, зараз уже стабілізовано, і не, і не говоримо про оточення, так? Так, багато батальйонів, все-таки, дійсно, багато батальйонів орки тут положили, багато своїх зеків. А, сунулись вони сюди, просто таракани. Вони зараз сунуться, от, по, недалеко біля Бахмуту, вони пробують просунутися там, на 200-300 метрів і несуть великий втрати. Але немає тої тенденції, як раніше. Тобто, що вони батальйонами там відправляли з вадами, відправляли там помирати. Зараз вони все таки розуміють, що більше з, там, з розумом треба відноситись до живої сили своєї. Тому вони все таки по чуть-чуть ну, спробують берегти своїх військових. Тобто відправляють уже менше не військових на перевірку боям, і все таки більшопитних з підтримкою, вогневою підтримкою. Тобто, з, там, з АГСом, з сапогом, з якимись мінометами, з артилерії пробують все-таки дати можливість піхоті підійти та закріпитися. Тобто, немає оточення, немає, немає такого, щоб ми тут тобто, були в якомусь там, оперативному оточенні, і сподіваюся, такого не буде. Але ситуація, ну, більш-менш стабільна. Тобто, не будемо ввести до бахмут що найближчим часом буде в якомусь кільці. Сподіваюся, що такого не станеться. Ало. Так. Звісно, ми всі сподіваємося на це і віримо, що, що так і буде, просто додатково проговорюємо всі ці ризики, тому що два тижні назад справді була така паніка, десь, я би так сказав на пану Тилу, що ось не, не можна допустити, щоб наших захисників Бахмута е, оточили і про це всі говорили. Зараз, я так розумію, ситуація стабілізовується. А от те, що ви кажете про те, що орки атакують меншою кількістю, це цікаво, це щось нове. Не них що, зеки закінчилися, чи просто трішечки порозумнішило командування на тому напрямку, чи, чи от як це можете розтягнути. Мені що вони розуміють, що ця кількість живої маси, яка відправляється з місць позбавлення волі, вона не безкінечна. І люди там уже масово бунтують. Тобто, ну, не, не можна постійно брати і відправляти людей просто помирати там під страхом. Так, люди бояться, ну, я щас за за орки буду розмовляти, так. Так, орки бояться, вони розуміють, що або вперед ти йдеш, або тобі просто пулю в лоб перед строєм випустять, і на цьому твоє життя закінчиться. Але все-таки вони починають трошки бунтувати. Тобто ми вже не одного полоненого, якого брали, там наш батальйон, батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення, там інші батальйони, а, вони розповідають майже все одне. У них все тримається на страхі. І якщо ти не йдеш вперед, то тебе просто баранять свої ж. Кажуть, що ти зрадник і тебе просто вбивають. Але вони також, ну ці ж зеки, не сильно такі слухняні хлопчики. Вони можуть своїх вже взяти і побаранити, тобто офіцерів. І просто піти собі. Тому до них почали відноситись уже більш так обдумчиво, мені так здається, і їх становиться все менше. Тобто, якщо раніше там, вони могли підвозити живу силу, тобто саме силу противника, противник мог підвозити там на, на процесі одного-двох днів, то зараз ця тенденція зменшилась, тому що у нас все-таки є тут артилерія, ми можемо відпрацювати, і ми не даємо їм підійти до наших позицій так близько, як їм цього хочеться. Тому вони вибрали другу тактику, і тактика їх, в принципі, ну, мені зрозуміла, там, нашим побратимам всім зрозуміла. Все-таки це війна, і війна, вона дуже-дуже швидко міняється. От раніше вони майже мавіки не використовували, в них було багато орланів. Раніше вони танками пробували там штурмувати, але виявилося, що це неефективно. Тому противник навчається, і як би нам було не складно це прийняти, називати їх там відбросами, мусором, це, ну, не можна. Не можна недооцінювати ворога. Ворог у нас складний, ворог дійсно сильний, сильний в плані е, засобів, які у нього є. А в нього є дуже багато артилерій, в нього є ще танки, потенціал великий. У нас немає такого потенціалу по засобам, які є у Русні. І це, із-за цього дуже великі складності. Вони Топ -топ. можуть виїхати, там, да, 3-4 танка і просто навалити каруселью, там, розбирати наші позиції. А ми з цим нічого не можемо зробити. Тобто тези про те, що говорять, що росіяни вже все закінчується, вони на практиці не мають нічого під собою? Можливо, у них щось там закінчується. Можливо, там Арестович дійсно правий. Через деякий час у них щось закінчиться. Але на даний момент все ще я бачу, що... Росіяни як використовували своє БК 120-ку, 80-ку, так вони використовують. Як літала у них авіація, так вона і літає. Як виїжджав танк там, раз в день, раз в декілька днів, так він виїжджає. Тобто, ну, по факту, на нашому, можливо, на всіх інших напрямках ситуація менш критична, але на цьому напрямку, де стоїть батальйон свободи, нічого не зміняється. Ну. Працює артилерія, працює міномети, працює авіація, авіабомби скидують. Там багато смерчів, багато ураганів. Ну не міняється так, щоб там критично вони почали економити своє бика. Ні, такого немає. Знаєте, Євгені, я читаю оцінки багатьох аналітиків, експертів, які стараються так, стратегічно поглянути на картину, і всі говорять, що лише на бахмутському напрямку якраз у росіян зосереджена та кількість артилерії, яка, наприклад, дозволяє ефективно здійснювати штурмові дії. На інших напрямках у росіян криза за цим фактором. Знову ж таки, за авіацію, те, що ви говорите, так само. А, тобто вони мають змогу стримувати лише на Бахмутському напрямку. Відповідно, зараз Бахмуту і його захисникам, таким як ви, відводять роль, як це було у Сєвєродонецьку, Лисичанську, зрештою, де теж був батальйон «Свобода» на нацгвардії, де теж стримували, сковували величезні сили противника для того, щоб мати змогу використовувати цю паузу, цю перевагу для підготовки наступальних операцій десь на іншому напрямку. От ви з цією роллю я не знаю, як тут сказати, погоджуєтеся, приймаєте чи усвідомлюєте і приймаєте її такою, якою вона є? Насправді, ще коли ми з Северодонецька виходили з побратимом, ми дуже-дуже сильно, ну, зараз так, з... почну з початку, я з бургером виходив з Северодонецька на переправі, я дуже-дуже сильно матюхався тоді на, на командування, на всю ситуацію в цілому, що нас не прикривала артилерія, і наш підрозділ, тобто ну, мій підрозділ, прикривав навіть два підрозділи ЗСУ. Тобто Ми майже останній виходить. Я тоді дуже сильно злився на цю ситуацію, і мені Бургер просто прямо сказав, братан, ну привикай, ну що ти не розумієш, ми будемо постійно, виражає таке слово, в піздорезах, звикни просто. Ми ж добровольці, ми повинні це ну, з гумором приймати і, і нормально до цього відноситись. Я не скажу, що це правильно, а, ну, що так там батальйон свободу куди скидають, або там другі якісь підрозділи. Я, я не роблю з нас там героїв, яких просто так сталося, що ми були і в Северодонецькій, виходили там з де деякого оточення. Що ми там були і в Вірпіні, в Гастомелі. А, ми були там на Бахмутському напрямку. Ну, зараз є. Не були ми лише в Маріуполі. От за це так дійсно не були. Там я впевнений, було дуже складно, але те, що було в Северодонецькій. Ну, мені зараз ну складно якось зрівнювати з бахмутським напрямком, тому що тут ті сили і засоби, які є ворожі, вони ну прям ну овер багато їх. Ну дуже багато. Ворог прям зосередив тут таку кількість артилерії, мінометів та той же авіації, і, і, і, і якоїсь гусінічної техніки, що їх ну просто в море. Таке враження, що вони просто будь-якою силою, будь-якими засобами, готові піти на будь-які ж жертви, але виконати якусь там. Коверх глупу ціллю забрати до Нового року Бахмут. Ну, мені це не зрозуміло. А у нас є Можливо, можливість стримати, стримати це їхнє бажання? Ми можемо, у нас є достатньо ресурсів? Та я думаю, є. Я... Певнений, що ми все-таки стримаємо, стримаємо цей натиск. Я не думаю, що тут якась ситуація оверкритична, і ми будемо кудись там відступати масово, кидати позиції, тому що ворог там несе це. Ні. Ворог розуміє, що він не може там, як на початку війни просунутися на 3, 5, 10 км в, в глибину, не закріпляючись. Ну, будемо відверті. Зараз зима, зараз болото. А ворогу, щоб просунутися, треба підтягнути. Підтягнути свої бензовози, підтягнути свою техніку, підтягнути своїх військових. Це по військовим міркам дуже складно зараз зробити. І а, ті аналітики, які там думають, що найближчим часом Бахмут буде кільце, ну це, це неможливо. Тобто як навіть за 10-15 днів взяти в о, оперативне оточення Бахмут, це треба... Ну, дуже сильно постаратися. І це треба, щоб захисники України просто склали зброю і просто відійшли на 10 км, на 10-15 км в глибину за Бахмут. Тому я більш, чим впевнений на 99% до Нового року, там, до середини січня цей напрямок буде втриманий, і ті захисники, які тримають, зможуть все-таки на цьому напрямку показати, знаєте, свій характер. А характер тих людей, які стоять тут, ну, він дійсно є. Тобто, ці хлопці, які зараз знаходяться в окопах, ті хлопці, які допомагають з логістикою, які їздять напередок, мотаються туди-назад, які займаються розвідкою, аеророзвідкою, вони красавці, вони молодці. Вони заслуговують, от, знаєте, похвали зі сторони там всього народу України. Зараз цей напрямок дуже складний. Мені складно там... Можливо, розуміти, що відбувається там на кордоні з Білорусією, або там на Запорізькому, на Херсонському напрямку. Я знаю за цей напрямок, тому що спочатку війни пішов добровольцем. Такого, як тут, я не бачив ніде. От, ні в Верпіні, ні в Гастомелі, ні в Сєвєродонецькій, ні в Лисичанській, ні в Рубіжному. Ніде такого не було. Це дуже складний напрямок, який забирає багато сил, енергії і, і наших хлопців. Я, я впевнений і, і дякую вам, Євгенія, за те, що ви робите, ваші побратими. Величезне вітання їм від усіх українців. От я просто зараз, напевно, від імені всіх українців можу такі слова передати. Едине, що, єдине, що в продовження от, розмови були повідомлення про те, що Оркам вдалося трішечки зайти у житлову забудову Бахмута, однак сьогодні вже з'являється повідомлення, що їх вибили звідти з міста. Е, і ці всі рухи, оті, які ви говорите, що ну, ну, це нереально взяти там, найближчим часом Бахмут за 10, навіть за 15 днів. Е, але от те, що вони входять в житлову забудову, е, ви можете це підтвердити, що вже зараз там бої ведуться десь у місті? Чи це незначні ці рухи, які, в принципі, ні на що особливо не впливають? А... Ви знаєте, багато дуже відео є, ну, я не можу там офіційно з офіційних джерел казати, що там так, я підтверджую, але ну, ми бачили багато відео, де, де снайператом знищували ворожих піхотинців ДРГ групи, які через лісосмугу підходили до саме міста. Так, і вони могли зайти, їх могли вибити. На даний етап, ну, на даному етапі Бахмут контролюється силами українських захисників. А, якщо і є декілька ворожих груп, які змогли все-таки вклинутися до, до построєк, там, висот Бахмута, то це незначні групи, які знову-таки через деякий час будуть вибиті а, з цієї території. Немає якогось критичного прориву, ну, на, на даному етапі немає критичного прориву, немає руху... А, Важкої техніки, важких якихось, не, не, не, не саме мобільних груп, а гарних груп спеціалістів, які вміють грамотно закріпитися та просунутися і вибити наших захисників. Тобто, ну, по, майже по всій етиметру, що я знаю, е, саме на околицях Бахмута е, стоять нормальні групи військових захисників України, які відбивають ворожі, на, ворожі атаки. Тобто, ситуація не критична. Я нагадую нашим е, глядачам та слухачам, що спілкуємося із Євгенієм Оропаєм, молодшим лейтенантом батальйону «Свободи» е, 4-ї бригади згвардії України. І, е, е, е, е, е, от як би ви прокоментували таку інформацію, яка з'явилася буквально свіженька, про те, що у росіян в їхньому пошуковику, пошуковику «Яндекс» е, кратно збільшилися запити, як здатися в плен. Помічаєте таку ж саму активність на полі бою? А, так ну і мої побратими розповідали і особисто знаю ту ж ситуацію, коли хлопчина довгий-довгий час, мені здається, два чи три дні просто бутилочку з записочками кидав, що він хоче стати в полон, щоб його лише не вбивали. Ну тобто, вони ну орки дійсно вчаться, вони якби не парадоксально було, вони хочуть жити. Мені не ну, не зрозуміло тоді, що вони тут роблять, але вони хочуть жити. І вони в більшості хочуть здатися в полон, розуміючи, що ситуація ну, для них дуже складна. Не можна сказати, що ми тут 100% там рулимо, ми красавці, ми от їх переможемо на цьому напрямку, і вони пр програють. Ні, тут ситуація така, слегка паритет українських військових і орків, але все одно росіяни ну, останнім часом... Це більше і більше хочуть здатися в полон, особливо зеків. Особливо зеки, які розуміють, що їх відправляють як м'яса, розуміють, що їх заставляють просто витрапати окоп і померти. Вони все-таки пробують якось відійти від своїх офіцерів і здатися в полон українським військовим. Це вже підтвердило декілька батальйонів, з якими я спілкуюся зі своїми товаришами. Була ситуація і в нас, що хлопч, хлопчина заблудився, заблукав один, другий і потім здався в полон. Тому, так, да, найближчим часом все таки будемо сподіватися, що вони будуть більш засвідчено здаватися в полон і не, знаєте, не випробовувати свою долю. Тому що здатися в полон вони так хочуть, а іноді вони здаються дуже, дуже пакісно. Тобто можуть там зробити необдумані речі і нашим захисникам від цього буде тільки гірше. Ти, ти хотів би його взяти в, як полоненого, а там ззаді може стояти група, яка його прикриває. І для наших захисників це може бути небезпечно. Ну, до речі, додатковою тезою того, що зараз якось збільшилася кількість полонених, я, я лише зі... От... Цього боку, аналізуючи, можу здогадуватися, що саме із цим пов'язані, напевно, що обміни та частота обмінів, яка зараз збільшилася. Можливо, це який взаємозв'язок між цими подіями є, але це, це лише моє припущення. Я не, не, не переконую, що це саме так воно є. Втім, певним показовим моментом того, що ви говорите, є свіже інтерв'ю Вагнера. Здається, учора воно з'явилося в інтернеті, де чоловік просто от каже: його питають, чого ти вирішив дати інтерв'ю? Він каже: я хочу сказати Правду, бо ну, мене це вже допекло, набридло. Він там сидів за крадіжку, пішов воювати і розказує все те ж саме, що, що ну, ми вже чуємо три тижні, місяць, може півтора місяці відколи зеки там почали з'являтися дуже активно, що їх от обнуляють. Не виконав наказ, тебе обнулили. Не виконав наказ, тебе обнулили. І він зараз це говорить на відкрито. Тобто вочевидь, те, що ви говорите, навіть серед вагнерівців, навіть серед зеків невдоволення зростає. Я навіть поясню, дивіться, що робить Пригожин там оцей, що роблять в Росії саме от еліта. Вони ж вбивають двох, двох таких зайчиків. Перше, вони знищують цю всю, ну, як би правильно виразитись, не можна, так треба більш тактично, толерантно... Навантаження на державну систему, скажімо так. Навантаження на державну систему, це правильно. Тобто вони вбирають навантаження на державну систему, за що, що а, не буде оцих зеків так багато, їх не треба буде кормути, їх не треба буде одягати, обувати, там, вигулювати і тому подібне. І друге те, що вони роблять, якщо помре тисяча зеків, які там просто обнуляться, яких е, треба відправити в, в приватній компанії «Вагнер», то про них ніхто майже не буде згадувати і в ті ж самі там Петер... Санкт-Петербург, Москва там, і інші великі міста, про них ніхто не буде навіть згадувати. Тобто помирає дуже багато, а резонансу ніякого немає. Возитись в Горобіках 200, Груз-200, в Москву там дуже багато військових хлопчиків, які там з честю хотіли боронити, не зрозуміли, яку там Росію на території України, то це визове дисонанс в країні. І багато російських мам та батьків почнуть висказувати своє негадування, як це так, що мій хлопчинка пішов на війну і помер на території України. Тому ось зеки – це остання така краплина перед тотальною мобілізацією, тому що якщо зараз зеки не допоможуть, а вони, скоріш за все, не допоможуть. Так, нам дуже складно з цією кількістю, з цією біомасою, яка на нас вплине, яка наставляє на нас зброю, але ну, вона, вона не контрольована. Навіть через страх контролювати життя заполоненого життя дуже складно. Тому мені здається, що через деякий час все-таки почнеться масова мобілізація на території Росії і почнуть вже з'являтися такі тотальні бунти, от як у них відбувається зараз це в Дагестані, і вона там притихла, то вона почне з'являтися на всій території Росії, тобто в усіх Федераціях. І після Його? цього. Я знаєте, що я це лише от ваші слова. Це додатково така свідчення того, що нам в ніякому випадку не можна розслаблятися. І от ви говорите, якби я з передової. Це це сто Не можна і не треба розслаблятися. І цей меседж від нашого бійця з Бахмута, де зараз найскладніше, від Євгенія Оропая, молодшого лейтенанта Модлина Свобода, мають почути всі українці. Я вам дякую за те, що ви робите, за те, що роблять ваші побратими їм величезні вітання. І слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.